عليك الله وذكر الله تعالى ربي المعبود عسى الله يحفظ اللي جابه الله من بعد مده تهانينا رسمناها مباركتيته مولود عسى الله يجعلها ندين نذير مستده صلى الله هذا الغلا وتاز تعدى والعطاء ممدود وأمه في الفرح يلا في النور من خده بعبد المحسن تطايرنا فرح والحال زود بزود عسى يدر في أهله والدينه مع جده عليك الله وذكر الله تعالى جابها الله من بعد تهانينا مبارك المولود عسى الله يَجْعَلَهَا ثغرة يدين الخير مفتداها عبد المحسن يجي حبلين ربه دايما ممدود يفر بوالديه والصلاح يبان من خداه مطالع السعد من طلعته والحال زود بزود يا فال الخير يا ظيف طيب عزيز ما حد قزاه